zavaró lehet, mert azt írja, hogy mélysége legfeljebb egy méterben tér el, és nem nulla mélységűek. Na itt van a probléma. Tudni gondoljuk most direkt behívtam a két mezőt, a mélységmezőt és a magasságmezőt, és a magasságmezőben van megadva a nulla érték, tehát nekünk, és most ezt ki is törlöm, mert ez csak kontroll miatt kellett, nekünk a magassághoz kell a nulla Beírni, és így már hevileg jóval kevesebb 53 rekord a 100-nál is több rekordhoz képest, teljesíti csak ezeket a feltételeket. Na most természetesen a feladat leírásban ezeknek a mezőknek nem volt láthatósági szerepük, tehát őket a megjelenítésből ki kell venni, csak a névmezők kellenek ezek azok a barlangok, amelyekre ez a feltétel teljesül, azok összetett feltétel teljesül. Elgondolkodtató lehet azonban, hogy még mindig túl sok az eredmény rekordok száma, valami véletően még mindig nem jó. Nézzük csak meg megint újra az adatokat. Itt a különbség közöttük, a mélység és a magasság között valahogy nem megfelelő. Miért? Hát, mert a feladat ugye azt mondta, gondoljuk el, hogy a, a mélység és a magasság közti különbségről van szó, és a, nem a magasság és a mélység közti különbségről. Nem mindegy, hogy melyik mezőből vonjuk ki a másikat. Ennek megfelelően most cseréljük meg a két mezőt. és alkalmazzunk abszolút értékfüggvényt, ami azt fogja megadni, hogy mennyi ezen mezők különbségének abszolút értéke, és én egyelőre most ezeket az adatokat is látni szeretném, és így már sokkal kevesebb rekordunk marad, gyakorlatilag 3 rekord marad, amely teljesíti ezt a feltételt. Ha még tovább pontosítunk az eredményen, és megengedjük az 1 métert is, akkor még egy rekorddal több rekordunk kell, hogy legyen. 4 rekord lesz, amely teljesíti ezt a feltételt, és most vagyunk készen. Ha csak a mezőnevekre vagyunk kíváncsiak. Az eredeti feladat szerint. Ehhez a feladathoz is fogunk nézni egy második megoldást. Csak ezt előbb aztán legyen egy második megoldásunk és A második megoldás az abból fog kiindulni, hogy lehetőség van arra, hogy ha, hát tulajdonképpen én most ebből készítek, hogy ne kelljen már annyit újra gépelni egy másolatot. Csak azt előbb be kell Ebből fogok egy másolatot készíteni, nem ezzel a névvel, hanem így, és átalakítom magát a lekérdezést. Következő módon. látni, hogy a program az általam megadott nevet, változó nevet azt nem is igényli, elég így a fiktív mező, hogyha egyébként sem jelentem meg, akkor nincs is rá szükség. Ehelyett a feltétel helyett adjak meg egy, egy intervallumot, azt mondom neki, hogy minusz egy, és plusz egy közötti értékeket vehet föl, és nézzük meg ebben az esetben ebben az esetben is megkapjuk a helyes eredményt tehát ez lett volna a másik megoldás hogy a feltételt ilyen módon, ilyen módon adom meg térjünk vissza még egy kicsit a hatos feladatra mutatok itt még egy lehetséges megoldást amely az SQL irányába fog mutatni hogyan lehetne a feltételben azt megadni, hogy, hogy e két tábla között kapcsolat van. Ehhez ezt a, illetve hát ez a segédlekérdezés és e tábla között kapcsolat van. Ehhez ezt a lekérdezést le fogom másolni. kifogom nyitni tervező nézetben és megszüntetem a közöttük fennálló kapcsolatot így és megadom azt a bizonyos feltételt amelyet ö, már Láttunk, tehát ami azt jelenti, hogy ő nem egyenlő fecskelyukkal, kiterjedésnek meg kell jelennie a települést, azt ebből a lekérdezésből veszem, és azt mondom, hogy ez a igen ennek a táblának ez a mezője amelyet egyébként a program előzékenyen nekem felajánl, ő is feltételként szerepeljen itt, de a zárójelek közé kell tennünk csak a pont elválasztó karakter a tábla neve és a feltételt megadó mező nevek közötti elválasztó karakter tehát itt az első részben a pont előtt a tábla nevét kell megadnom méghozzá ékezett helyesen és akkor ahogy a megfelelő mezőhatároló szögletes zárójeleket sikerül elhelyeznem a tá megfelelő helyekre, tehát a lekérdezés, illetve a mező név elé, illetve után, akkor már is helyes lesz a lekérdezésem, mert megkapom azt az eredményt, amit a másik megoldásban is megkaptam. Hát tulajdonképpen ez nem más, mint a kapcsolat, hogy két ö, ö, tábla, fiktív tábla ez, egy, ez egy fiktív táblát hoz létre, ez egy olyan szűrt táblát hoz létre ebből a táblából, amelyben csak a miskolciak vannak benne. Jó, akkor ezzel én megoldottnak tekintem a, már nézzük még meg, egy pillanat.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 azon belül ABC szerint a barlang neve és az hozzá tartozó adatok jobb oldalt. Nem fogom részletesen megmutatni, de egy pillanat a nyomtatási kép bezárása után az általam nem sokszor említett ActiveX vezérlőket, amelyek ugye itt találhatók. Ha megnézzük, ezek mind-mind ActiveX vezérlők, amelyek tulajdonképpen meghatározzák az egész külső megjelenést. Egy pici átalakítást. Ha teszek, már azt mondom, hogy tudom, én valami kitöltési szint fogok változtatni. Ha egész, igen, vagy egy, vagy egy félkövért szélesebbre veszem ezt a, ezt a címke típusú aktiviszt vezérlőt, akkor a nyomtatási képen ez megjelenik. Milyen nézetei vannak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 oldal jelentés oldal alján függvények vannak ér érvényben, amelyet megmutatják például az aktuális dátumot, az aktuális oldalszámat a teljes dokumentumnak hány oldalon és abból hanyadik oldalon vagyok. A, az egész mind a, a jelentésnek, mind pedig a, a, az űrlapnak,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 tehát nem még az emelcintű érettségünk sem elvárás ezeknek az ismerete, úgyhogy én is csak egészen minimálisan fogom ismertetni. Hát akkor